مشايدي الله عزيزات تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدو في السوق مدينة السمارة اليوم 18 10 نشاركو معاكم الاجواء ديالك يعني. اللهم بارك السيم صافي حتى لنا الخير السيم صافي سيدي الغنم شريت 16000 اليوم السوق اليوم بحال دايخ شويه اليوم السوق ياك صير السلام موجود 16 هنايا حو لي الله يسر لكم مصطفى وغادي؟ 7000 7000 ريالات صغيرة اللهم بارك يا رب مشايدي الله عزيزات تحياتي لكم جميعا نشارك معكم اثمنه المواشي من مدينه السماره الاقاليم الصحراويه جنوب المغرب تحياتي لكم جميعا نشارك معكم الاثمنه السوق اليوم سير سير. سير, سير سير تسلم سير الله يحفظك تسلم تهدي معاهم هي 16 اه هي ثلاثه هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ما هي هي هي هي هي زين تبارك الله أه. انا زويل إن الله يسر ليهود ايه بيني وبيني وبيني وبيني اللحية ما وبيني <all> وبيني وبيني وبيني كاين وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني وبيني الله اهلا صافي بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم ها؟ وسهلا بكم سبعين. وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا لا بزاف لا بزاف لا بزاف بزا. بزا. بزا. بزا. بزا. بزا. باقي, باقي الله يسر ليك حبيبتي الخير انت او ما يبيع ايتا و مدي معاه شحال عطاك الحبيب 32 بجوج الله يسخر ديروا وما نبيع اوك الى الخير ان شاء الله ياك ياك يا وصل الله يسفر. الله يسخر راني اخويا أنا أخوي حبيبي أنا أنا العستة أنا اللهم بارك يا الله أنا أنا ويا الخيرات سير فيها وما قلعتهم، الشاب اليمانية، كلشي ديون من ديون؟ شري خلينا الخير يا استاذ شري. 18. 18 بجوج؟ 18 بجوج؟ أي. يا تبارك الله في السلامة. درويش الدولة عفريتي. ما بغي مزيانة ودي أح سمح لي والبيع ديالهم شحال استاذ؟ كنقولوا 22. 22 بجوج. الله جميل جميل جميل. <تصفيق> الله يسر استاذ. الله يسر <تصفيق> الله يسهل الجميع الله والعبد تلينا بخير العارف. إيه. اه؟ ونصطعش أخو. أه؟ <X2> الرأس. أنت. سير خويا سير. المولة. زيد. <تصفيق> اللهم بارك يا. الثانية هاك. كلهم زيد. كان في برا كان ماشي برا متى الزم بار. هادي مدوزة، هادي مدوزة، والله كلهم كلهم ياك دارة هذه؟ سبحان الله العظيم هانت ضارة خويا وي جر هادوك اللي ضارين وأنا ندي هادوهم هنا ياك وي اللهم بارك الله يسر لي هذا هادو ما لا 16 لا 16 جمله راه جمله لا انا غنبيع دارو فيما دارت شي كل شي مم. الله يستر لك تربح ان شاء الله 16 16 جمله عيني الله ما داري. هذا غير محرّة هذا. يا ها انت؟ عشتيها لأي الله. اه اكي. منعجة الكثير من حرّق الودين كدتصل لفم. اه اكي ها هذه. اه ذي جديدة. عشتيه ها انت؟ هاي ناقصة رحة شوية الشياء. اه. ايان تقل. كتكون السرديه حرة ياك. نار من وذتني مودات عليا 100 تراسرن حطتني في الله الله صح قد منين اللهم بارك يا رب تحيات ها يا الله الله يستر لك الله الله يستر لك كتشاهدوا معنا مدينه سماراء السوق المواشي نقول لكم العثمينة تحياتي لكم جميع المشاهدين الاعزاء خير موجود الحمد لله اقاديم الصحراويه جنوب المغرب بارك الله السي ميلود تحياتي لكم سابه السناقه يا شرايه الله يسخر الجميع سير الله الناس راه كيتقدموا من الداخل من عبده من مراكش من اكادير اي بلاصه كيجيبوا المواشي لمدينه السماره اجي ديال عبده اه يا هاد الكسيبه ديال عبده هادي دي الناس، كاين من الرحام هنا كاين بنقرير، ناس كتسوق لحد بنقرير، الخير موجود الحمد لله، يا ربي دور علينا هنا نعم يا ربي، الخير موجود الخير مازال مازال مازال يالاه جاي داخلين، ظلمت؟ الحمد لله الحمد لله، الخير موجود الحمد لله يا ربي أه يا ونحن صراحه سن... سن... ما عمر السوق اش دبا ما الخير ديالك السي ميلودي خير تلي هنا تلي هذه ريال. اللهم بارك يا يا قال السن ديالها سن. السن. جامعة. ها جامعة هذيك. يا زينة بارك زينة. هاد الطريقه خويا الضرار ديال الدرار دابا باش عرفه دار النجا دار تكون شويه كتحس به هنايا يا كتقلب هنا, يعني. هنا لتحت هنا كتخربو بحال <الحركة> ياك اللي كاين كي ما كاين ديال هنا درتي هنا كاينه ديال هنا ثاني هذا شي تقليبه الخاوي سليمانه كان خاوي, لكان خاوي؟, خاوي كيكون خاوي اه الله دابا اه كيجر كيجر كيهبط هنا ####سبحان السر... الله على هذا. هل أولدك 120 هذه. ودي... آه ألف 120 ألف ريال؟ الله بارك يا رب. الله على خير شحال مشاو هادو شحال مشاو هذا سي 72 72 باش شريتيهم الله يسخر لك هادو دابا تبيعهم ياك وخلي النمره ديال كامل ادريس اييه 06 ستة 66 66 11 61 11 61 هادو ال بي مدينه الاقاليم الصحراويه اللي بغاهم يتواصل مدينه ليه اللي عجبوه الجديان هذا راه الامبير هذا ياك، الابين تبارك الله، كورا هكا راه باقيين غير صغار المشاهدين العزة راه باقيين غير سهل الحليب، الحليب اصغار اصغار اصغار، لا لا باقيين زين حرين هذو هما مولاي حرين باينين، لأنه فهمت كيكون داك الخط الكحل الفوق والرجلين كحلين آه كيكون هنايا هذا والراس مقعر هذا حريين هذا تبارك الله الله يسخر لك الله يسخر لكم الادريس بحفظه صلى الخير هي هذا دابا 15 15 زوينه تبارك الله زوينه في قالوا هي هذا وما هاي سمينة. سمينة تبارك الله. دعوة. ستاعش ليه طوب. خمستاش. خمستاش. ده قلب ياه الشرقيتين. مقربة قلب قلب يدي. قلب لك تعرف. دارة قلب. مقربة هي دار سين محجوب ياك. باللهجة الاقليم الصحراويه مقربة هي دار. اه مقربة هي دارة. مقرب هي فيها الضرار. ماذا غادي هذا الطالما خامس طالما زوين والبيع ديالة سي مصطفى umm تالين لا اللي البيع ديالها البيع ديالها انا كنشارك الناس المعلومات وكنشارك مع الناس الاثمنه ديال المواشي دي الاول البيع ديالها 17 18 سبحان الله العظيم <تصفيق> نعم سيد حسين تلين الخير ثلاثين لا تقل بارك الله الله بارك زين بارك الله ها؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك تحياتي لك الله يلا رجل خيرت في هذا الراجل تفضل. لا المعزة زينة تبارك الله الله زينة هادو سي 18 بارك الله خير هذا الله الناس الكسابة الناس راه معروفين أه والله سي شعوفي، سي الزنباري، سي عمر. الله كل شيء بخير. الله يبارك مرحبا وسهلا. هذا التجار ديال البلاد. هادوك السابع مدينة السمارة ناس كبار تيحطوا. مشاهدينا لكم جميعا من كينتهي الفيديو. و الناس بدات كتمشي في السوق راه بدا كيخوى شويه كاك مابقاش عامر مزيان كما كان اه مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا نتمنوا يعجبكم الفيديو ويعجبكم المشاهده وما تنساوناش بالدعم ديالكم مشاهدينا الاعزاء والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته